Tak v Cíferi pred 1. majom bývalo vždy veľmi rušno večer, pretože mládenci chodili stavať maje svojim dievkam pred domy pod, pod oblok, ktoré boli vyzdobené farebnými stuškami a mohla tam byť zavesená fľaša s páleným alebo s vinkom. Chodili aj stávať tieto máje pred domy krčmárov, pretože vždy, preto vždy od nich niečo dostali. Chlapci stávali dievčatám máje preto, preto, pretože mali o ne veľký záujem. To znamenalo, že si majú veľký zaujímav tu dievčinu, že si ju chcú zobrať za ženu, alebo ešte len jej tak nadbiehajú budovo povedané dievčatá, ktoré nemali záujem teda, o chlapcov alebo boli príliš nafúkané, tak chodili im e, stavať panákov. Tých sa skládali zo starých čižiem, z kabáta, zo širáka, zo starých pančúch a vyplnili to všetko slamou a chodievali ich dávať týchto panákov vlastne za komín. Matky e, týchto dievčat nafúkaných dávali cez noc v okne pozor, len aby teda... Nedali tam tí chlapci toho panáka za ten komín, pretože rána a ránovi bolo vidieť, že to dievča je nafúkane, samozrejme. Okrem stavania mája a dávania za komín tých panákov, ešte mladenci v noci gazdom robili rôzne vtipy, že im nahumne zobrali vozy, celé ich rozobrali, vyniesli ich hore na stodolu a tam ich znova poskladali. Symbolom toho Maju je, že vlastne končí zima, je to také vyslovene ukončenie zimy a je to symbol, že prichádza jar, že sa zobudza príroda. Preto je to aj výzda všetko, preto je ten špic celý zelený, pretože prichádza jar a tá príroda a všetko sa prebúdza. Čo bolo také zaujímavé, že sa v dedine proste potom robili Maja lesy, boli veľmi vychedené, robili sa v prírode a hrávala tam väčšinou cigánská hudba, ale potom už viac menej tá dýchová hudba tam hrávala na tých zábavách a to boli naozaj veľké zábavy v prírode.